فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. رساله وصلت الى برنامج من ليبيا بعثت بها احدى الاخوات من هناك رمزت باسمها اسمها بالحروف ع عين تقول في مقدمة رسالتها أبعث رسالتي هذه لأحسن برنامج استمعت إليه حتى الآن لما فيه من فائدة عظيمة لي ولجميع المسلمين في شتى بقاع الأرض وإنني والله لأدعوه تعالى دائما أن ينور قلوبكم كما تنوروا بعلمكم عقول المسلمين لدي بعض الأسئلة تقول في أحدها عن صلاة الوتر. أنا أصلي ركعات الوتر وأنام ثم أقوم في ثلث الليل وأصلي ركعتين نفل فهل يجوز مثل هذا العمل؟ أو تنصحونني بتأخير الوتر إلى آخر الليل؟ هذا عمل طيب إذا كنت يشق عليك قيام من آخر الليل فقد جعلت أهماً حسناً وهو الإتار في أول الليل ثم إذا قمت في آخر الليل تصلي ركعتين او اكثر من ذلك كله طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من خاف ان يقوم من اخر الليل فليؤتى اوله من طمع ان يقوم اخر الليل فليؤتى اخر الليل فان صلاه اخر المشهوده وذلك افضل فالذي يستطيع الصلاه في اخر الليل يؤخر الى اخر الليل وهو افضل لان صلاه اخر المشهوده يشهدها الله وملائكته. أما إن كان لا يستطيع فإن يوتي أول الليل وإذا يسر الله له القيام في آخر الليل صلى ما تيسر من الوتر، كفى الموت الأول. صلى ركعتين أو صلى أربع ركعات في أو أكثر من ذلك يسلم بكل ولكن لا يعيد في الوتر، يكفيه في الوتر الأول والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا